Málo hreje, milovala som ja, ale bez nádeje. Nádeje, nádeje, na čo na svete, keď má moji milí, potešiť neviete. Vála som ja šuhája Švarného ale vranila mrcha má tiego, šúhaju, Ne nedaj si rozkázť, bolo by mi ťažko na teba zabúdať. Zkázať, polozí mi ťažko na teba zabúdať. sa predo mnou, ako deň pred nocou. Za hriek si pokládáš, zdovárať sa so mnou. Všade ešte príde čas, keď sa ty vrátiš zás. Ale vernej lásky nenájdeš viac u nás. Však ešte príde čas, keď sa mi zas, ale vednej lásky nenádeš viac u nás. Soi goňu peká, tu dobrá parenka Soi goňu peká, tu dobrá parenka Soi u na várila Soi u pra Ai eu foi lá, ai aiu custouva. Olá eu foi lá, ai aiu custouva. Regardou todos e che, um regardou todos e